અસલી આદિવાસી કલાકાર અમર ભાઈ જોયો નો સેલાર પ્રેમ નો સોદાગાર અસલી આદિવાસી બુર્યા કલાકાર અચ્છા મારા રાજેશ ભાઈ પરમાર આ મારા અમરો ભય શું તમારા ગીતો ની મોજ છે અજય ભાઈ મારી સાત સે અર્જુન સુપરસ્ટાર સુપરસ્ટાર્યું હું ગાવા વાળો મસ્તી ના ગીત ગાવાડો પ્રેમ સેટિંગ કરવા અર્જુન આરમેળા કલાકાર સોરી દેસી હિ સુપરસ્ટ અસલી આદિવાસી દિલ બુ કલાકાર વાળો ડીજે હું સડવાળો અસલે આદિવાસી બિલ સૈલેશ ભા કલાકાર સરસ્વતી મે आशीर्वाद असली आदिवासी भेल अर्जुन अर कलाकार ललाकार जय माता जी हर्र गुजराती कलाकार सोरे देथी, रो सुपर स्टार असली आदिवासी बेल